halloween nej varför är du där ikväll? jag är att det ska komma någon och knacka på och trycka mitt godis säg bus då jag gillar inte bus okej okay, jag skötar om det nej okej okay, jag vet att det inte ska komma någon som vill ha godis jag lovar jag är inte säker okej okay då vi spelar spel så glömmer du det läskiga 30, 1. Nej, nu är det räddare. Okej, okay, jag lovar att du kommer vinna nästa gång. Nej, det vann jag igen. Det här är säkert min sista gång. Nej då, vi bygger då oss, eller? ställe. Vad är det, det? Det får du se. Shit, jag börjar. Klara. Färdiga. Hjälp, de försökte att attackera mig! Nej, de är någon ut på att bygga och förstöra på ett speciellt sätt. Så de försökte inte att attackera mig? Nej. Nej, någon är här. Nej då, det är bara någon som vill något. Båse du, Nej! Então já te queira mãe.